نصره الله لانه هو الرياضي الاول والذي يدعم القطاع الرياضي في بلدنا الحبيب المغرب لذا كان من الله عز وجل ان ينصر صاحب جلال الملك محمد السادس وان يشافيه وان يعافيه وان يرزقه الصحه والعافيه أه كذلك كنشكر حضور السلطه الممثل ديالها سيد الخليفه المحترم واعوان السلطه كذلك والسيد قائد الدرك الملكي بالعرائش والمساعدين للسيد قائد الدرك الملكي بالعرائش وكنشكر هذا الجمهور الحاضر الجمهور الكريم اللي حضر بريسانا الجنوبيه بدوار 12 دوسي أنا أولا جيت سعي بهذا التنظيم لهذا الدوري اللي مقام بتراب رساله الجنوبية بدور 12 وكنحيي هاد جمعية أجيال اللي نظمت هاد الدوري رغم الإمكانيات البسيطة ولكن من هاد المنبر كنحييها وما علينا وما علينا بالنسبة لنا كان مسؤولين إلنا ندعموا هذه الجمعية ونشدوا بجدها ونحييوا هذا القطاع الرياضي في الجنوبية وندعموا الشباب آه في القطاع الرياضي ونبحثوا إن شاء الله وأنا كان من هذا المنبر أننا نبحثوا على شراكة عن انتاج جميع المصالح الخارجية كذلك وزارة الشبيبة والرياضة وعن نجدون الملفات ديالنا باش إن شاء الله تكون عندنا واحد تظاهرة كبرى بتراب رصانه الجنوبيه لان صراحه شفت هذا الدوري يعني مشاركين فيه يعني فرق كين من جماعات آه من جماعات اخرى ولكن الحمد لله يعني في المستوى يعني تنظيم رائع وكذلك يعني هذا القطاع الرياضي اللي كنقولوا يعني باش ندعموا الشباب باش يحاولوا ما امكن انهم يتجنبوا يعني الوسائل السلبية أن يكون عندنا مواهب إن شاء الله هنا في البادية وأننا ندفع بهم لما أنهم يكونوا في شينوادي ويمتلوا ريسانة جنوبية ويكونوا أبطال لهذا مراجل أخرى كنشكر الجميع